السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الكثير من الاحيان تنقلب على كتاب او كتب بي دي اف على مواقع الانترنت على جوجل او على على الشبكة على كل حال رغم ان هناك العديد من المواقع المتخصصة الا ان اغلبها او كثير منها صعب البحث فيه لذلك قمنا بتوفير سبع مواقع الكترونيه جميله ومتخصصه في الكتب الالكترونيه اولها عصير الكتب عصير الكتب لمن يعرفه هو موقع الكتروني خاص بالكتب يتكون من تقريبا 11 قسم أدب رسائل أدب صوفي الأدب العربي كتب فكرية صدر حديثا علم التاريخ العربي كتب التاريخ كتب سير والتراجيم كتب الطب والصحة كتب علم النفس كتب منوعات أه هناك كتب أحدث الكتب المضافة تقوم بالضغط مثلا على هذه الأماريتا أو أنتي أنتي خريستوس أنتي ثم بعد الضغط على الرابط نضغط على قراءة أو ناقش كتاب أو تحميل سنضغط على تحميل. ونرى ماذا سيحدث، عدد المشاهدات ربعمية وتنانين آه ألف، تحميل سنضغط على تحميل مجددا، ثم سنرى ماذا سيحدث، ونضغط على التعليقات يعني عشر تعليقات المشاهدات ثلاثه ملايين ومائة وسبعه الف ومائه وخمسه واربعه من يقول العرب لا يقراون ثمانية ملايين قراءة أو ثمانية ملايين مشاهدة للصفحة، ليس ثمانية ملايين، عدد ثلاثة ملايين، أوكي ن- نرى، أوكي تأتي الرواية هكذا جميلة تقريبا، لنا انتهينا من عصر الكتب. سننتقل إلى مكتبة الكتب، أه. تصنيفات تصنيفات التصنيفات، ربما هذه هي تصنيفات كتب أدب، كتب أطفال، كتب علمية عامة، كتب استشراق، منوعات، نرى عدد. آه. عدد تصنيفات كبير جدا، لنا هناك كتب أدب، كتب بلاغة، كتب دراسات شعرية. كتب ناقد كتب تعليم أطفال كتب أطفال كتب اقتصاد كتب تاريخ إثنان كتب تاريخ حديث كتب تاريخ قديم كتب حضارة كتب تنمية بشرية كتب حقوق إنسان كتب أساطير رواية جايب، رواية عالمية رواية عربية كتب رياضيات القضية الفلسطينية كتب دورات كتب حروب ونزاعات كتب عام كتب سياسية عامة أهم. كتب سير وتراجيم دواوين شعر عربي دواوين شعر عالمي كتب طب بيطري كتب طب بشري كتب طب علاج طبي كتب طب نفسي كتب طب كتب علم نفس واجتماع كتب كيمياء كتب كيفي. فيزياء كتب احياء كتب هندسة كتب علمية عامة كتب دراسات متنوعة كتب دراسات لغوية كتب النحو والصرف. كتب لغات كتب لسانيات كتب فكر وثقافة كتب فلسفة ومنطق كتب فنون كتب قانون قصص عربية قصص عالمية فقه المرأة المسلمة كتب السيرة النبوية كتب فتاوي اسلامية كتب استشراق كتب اسلامية متنوعة كتب علوم القرآن كتب فقه وعلوم حديث كتب متنوعة كتب كمبيوتر وانترنت، مجلات وموسوعات كتب مسرحية عربية كتب مسرحية عالمية كتب طبخ كتب مقالات كتب مقارنة أديان كتب تبشير وتنصير ماجستير ودكتوراه يهودية والصهيونية كتب مخطوطات شبهات دينية وردود كتب موارد بشرية قواميس ومعاجم كتب فرق ومذاهب كتب المرأة فرماسبس كتب آثار كتب تاريخ متنوعة كتب تاريخ الأندلس كتب بلاغه روايات شيب روايات عالمية لنجرب تحميل إعلان أتيسنس إذا كان عند بعض الوقت يضغط على إعلانات أتيسنس إذا كان هي همكة طبعا الإعلان لكي تستفيد ويستفيد صاحب الموقع ويستفيد صاحب الإعلان لنرى الآن سنة ابنة الضابط، هذه الرواية سأقوم بتحميلها، نرى هل بنفس مستوى عصير الكتب أم لا؟ ابنة الضابط، آه عصير الكتب لا يطلب منا الإعجاب لكي. نقوم بإيجاب أصلح لا شيء منه. ننتظر آ آه نحن أنا أنشر لا بأس، <hesitation> آه. فقط قراءة للتحميل، التحميل لنرى كيف سيبدو الكتاب الإنترنت تقريبا بعض الشيء لأنني أقوم بتحميل الفيديوهات، أكون في انتهت تقريبا على أظن لم يبقى نعم انتقلت الى صفه اخرى نكتب هنا الكتاب اه حملت جيد كما قلت لكم اعلانات اللسينس الضغط عليها في حاله اعجبك الاعلان او كنت مهتما بالاعلان لا غير مره واحده فقط مؤسسه هندوي طبعا سنعرج عليها لنرى تصميم الروايه تقريبا جيده يجب عليها فقط الكتابه يكتب عليها بالواطن مارك وبربط الموقع ولكنها بس جيدة بالقراءة. أوكي ننتقل إلى هنداوي، والهنداوي لمن لا يعرفه، هنداوي أظن أنها مطبعة، مؤسسة هنداوي مؤسسة غير هادفة للربح، تهدف إلى نشر المعرفة والثقافة وغرس حب القراءة، أظنها مطبعة أو مجلة أو شيء من هذا من من القبيل، نيتش، سكويت العجوز، وسبيلر الصغير. البحر المتوسط هيين طروادة من هميروز إلى أرشح هذا الكتاب لصديق شريك تحميل بهيئة آه أ- نحن تحميل بهيئة بي تي إف، هنا فؤاد زكريا أكاديمية مصنوعة من, من أعلام فكان وأتى المدى، الدكتور زكية شيب محمود فكان محمود من أوائل هذه نغم لها رقع نوالس داوي نجيب محمول نوالس داوي أوكي. سنعرف بعد ذلك على مكتبة الكتب موسوعة التالي الكتب نرى نيتش آه هذا ليس غريبا على مؤسسة داوي جيد آه الكتابة آه الطاقة التصميم كل شيء جيد أوكي لنرى مكتبة الكتب مكتبة الكتب الهنداوي تملك آه موضوعات الكتب يعني التصنيفات كل كتب وأربعمئة وأربعة وأربعون كتاب في ادارة الاعمال في الادب ادب الرحلات خمسة و... وثلاثون كتاب اقتصاد واحد وعشرون او واحد وثلاثون واحد لا تاريخ مئتان وتسعة وخمسون تكنولوجيا سبعة جغرافيا اثنا عشر خيال بخمسين رواية مائة وثلاثة وستون سياسة 23 سياسة أعلم 91 شيئة 53 صحة 3 نفس 16 علوم 61 علوم اجتماعية 75 علوم البيئة 2 علوم لغة 11 فلسفة 96 فنون 15 قصص الأطفال 129 مسرحية 54 نقد أدبي 96 كما أن هناك ثلاثل كتب هذا شيء ثم في المواقع الأخرى، أدب العالميين الناشئين، رواية تاريخ الإسلام، روكامبول، مقدمات قصيرة جدا، مكتبة زكي نجيب محمود، مكتبة طه حسين، فؤاد زكريا، مكتبة نوال السداوي، موسوعة مصر القديمة، لنرى يمكنك الإشتراك نشر البريدية الخاصة بهم، النشر، الترجمة، المساهمون، ومن هم من هي إنذائي. لنرى الأعلى على الصفحة نفس الشيء شيء انتهينا من الكنتوي لننتقل إلى الإبداع للكتب ثم مكتبة أبو العيس الإلكترونية ثم مما قرأت مكتبة أبو العيس الإلكترونية هناك مكتبة كتب تعليمية مكتبة كتب إسلامية مكتبة كتب تاريخ كتب تقنية مكتبة القصص والروايات والمجلات مكتبة كتب التنمية البشرية مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية مكتبة كتب تعلم اللغات مكتبة كتب الطبخ والديكور مكتبة كتب الهندسة والتكنولوجيا <hesitation> مثبت كتب الاداب، اللايق البدن والصحة العامة، الطيب، قصص الأطفال والمجلات، كتب غير مصنفة، كتب علوم عسكري وقانون جوّي كتب الرواية العالمية، مثبت كتب المعاجم واللغة، لنرى الرواية أجبنا طريقة الترتيب ألوان سيئة للغاية، ولكنها ترتيب شيء ربما سأعطيه اشخاص الكتب سأعطيه ثمانية على عشرة مؤسسة ان يكون على عشرة يمكن الصفحة سأتذكر. ساتذكر هذه ساعطيها او ابدا ساعطيها اربعه على عشر ثلاثه روايات أكثر الكتب تحميلا، الكتب الأدب، كل روايات عالمية كتب بدو، وكيف نسبيا كتب الروايات الاجنبيه قراءة نرى الأدب الأدب والتراث المصرية، معاشر اساطير كتب الأدب وروايات القصص عالمية. نعم مكتبة كتب، هذي سأعطيها ستة على ستة أربعة أربعة خمسة أحسن من هذي بقدر هذي أربعة على عشر. نرى إن كان هناك شيء سيء يمكن الحصول عليه، كتاب دموع الأمير، كتاب بعد سنوات ربما أكثر. قراءة في روايات وقصص عالمية. أقوم بتحميل هذا. لنرى طريقة التحميل أكثر؟ أعطيني شيء مميزاً لكي أقوم بزيادة نقطتين أو إثنتين الأقل ولا أفضل التبريغ عن المحتوى الكتاب لنحصل على الكتاب أو العنو هنا, هنا سنقوم بتحميل الكتاب بلطف على هذا أوكي حصلنا عليه، بقي موقعين مكتبة أبوليس الإلكترونية ومما قرأ لنرى أي نقطة يحصلون عليها هي النقاط، الكتاب لي لا يملك <hesitation> لدى التدخل هناك دونالد بيليفربو دون اورب الذي هو الموقع لنرى روايات نجيب الكيلاني أظن أن ترتيب الرواية جميلة لا بأس، لا يمكن يعني كانت الكتب كاملة هكذا ولكن لا بأس، يحصل على أربعة من عشرة. اربعة من عشرة نقاط، سننتقل إلى مكتبة أبو العيس. مكتبة أبو العيس هذه مكتبة على البلوغر. ظننا أن أبو العيس شخص جيد لأنه يصعب أن تقوم بتوفير مكتبة على البلوغر. أوكي. الأقسام. الأقسام. الأقسام باسم الكُتَّاب كم كاتبا لدينا هناك إيميلين الثنب أنا ماري الشيمل إبراهيم السكراني إبراهيم الفيقي إبراهيم القوني إبراهيم الناجي إبراهيم الناجي أثير عبد الله الناشمي احمد مستغنامي احمد بهجت احمد خالد وفيق احمد خيري العمري احمد مراد ادغار مران سعد عبد عبدالله السنديل الشيخ محمد الغزالي الصادق النيئوم الطاهر بن جلون الطيب صالح الشفاق ام بروثو ايكو انايس نانا انطوان تيشيخو انيس منصور اورهان باموك زابلندي مانويل كانت أيمن الحسيني أيمن العتوم بوتين العيسي بدري البشير بلال فضل توفيق الحكيم ثمرات من دوحة المعرفة جابر أصفور جاسم سلطان جون بول سارتر جاي كارتر جمال الدين فالح الكيلاني جمال طاني جمال حمدان كثير ربما ليس عندي. قراءتهم كاملة لذلك أعتذر من بعضهم، واحد فخ- لخمسة عدد المعجبين، اللايكات، فن اللامبالاة لعيش حياة تخالف المألوف، إضغط هنا لي، مم. لا ليس جيدا، لنرى كتاب آخر تاريخ المكتبات في مصر. المكتبه والمجتمع المكتبات العامه من اعلام العصا الفن بالتشكيل سنبحث عن هنا في هنا في هنا ديف ستيف الكلمه و من مروء احلم مستخدم احب لنرى أنطوان ربما أربع كتب من... نسى بدعو لنرى فرد الروابط ما أنصح به أظنني لا أنصح به وسأعطيه ثلاثة من عشر أو اثنتين ربما إن كانت كل محمد شوكي نرى يور مع محمد شوكي جيد سأعطيه ثلاثة من العشر ثلاثة أو أربعة ثلاثة ونصف ربما بقي هذا ال... أظن أنه مرتب وجيد إعلانات ليسانس مجددا ضغطوا على الإعلانات للمساهمة في بقاء هذه المواقع محمد شكري سيئة مم... طريقة كتابة الرواية لكن لنرى تحميل رواية أخرى. زيسا محمد شسيك وجوه الشطاء لنرى علي الوردي علي الوردي بالمناسبة عالم اجتماعي العراقي الأحلام بين العالم العلم والعقيد محاة اجتماعي شخصية الفرد العراقي بحث في تنمية الشعب العراقي براسة في طبيعة دي. آه جيد سنرى سنحمل هذا الكتاب لنرى التنسيق فقط آخر أغلب المواقع التي قمت سابقا بهذا الفيديو ب التحميل منها ليست سيئة والتنسيق جيد، وهذه الأخرى التنسيق جيد، الأمر على حسب الكتاب إن كان متوفرا هذه المواقع تجمع كتب بشتى يعني ليست هي من تقوم بتوفير الكتب بهذه الطريقة، لنرى هذا الموقع مما قرأت. أو الرئيسية كتب أكاديمية مقالات إبداعات وقراءة، حقوق مثلي لنرى الأحداث، آه آه ليس هناك آه ليس هناك تصنيفات محددة، فقط مما قرأت يعني مجلة إلكترونية للكتب ليست للتصنيفات أو شيء منها، ربما تأتي ب. الموتير لجدا فقط عن الرجال والبنادق سنحميتك من 18 إعلانات أدسنس مرة أخرى الكثير منها ادعموا الموقع يا شباب ترددت ملايين و 566 و 645 لايك الموقع لديه هي الذي معجبه الكتب سنقوم بالتحميل من هنا أوكي سنقوم بالتحميل من ضغط أخرى هذا الأمر ربما سأعطيك سبعة عشرة سبع على عشرة لست أفضل من عصير الكتب ولكنك جيد أنتظر الكثير من الوقت، الرواية جيدة في، أوكي، الرواية أهم كتاب، قصص، أوكي، شهيد أما المواقع التي لم يدعمها العرب، أو القراء، فهي كتب بي دي إف فن، أظن أنني سأستطيع الدخول إليها. book ستريم ثم فور معرفة ماي بوك فوليو ماي بوك فوليو والآخر أو كان شيئاً أوكي لم أستطع الوصول إلى هذه الأربعة مواقع ربما انفهد من على الشبكة أوكي هكذا أقول لكم شكراً وإلى اللقاء في فيديو آخر لا تسوي